Děje se něco? Nic, jen se nudím. A víš, že se nudíš poměrně zajímavým způsobem? No právě teď totiž simuluješ práci jednoho skutečného zařízení, které využívá obnovitelné zdroje energie. Přílivovou elektrárnu. Se skleničkami, No, nejsem si úplně jistý. Ale nechám se poučit. Tak samozřejmě jenom přeneseně, ale Pojď, povíme si něco o té skutečné elektrárně. Sklenčky tu můžeš nechat, pojď. Přílivovou elektrárnu sice neznám, ale příliv a odliv jo. Jo, tak schválně. Příliv a odliv je stoupání a klesání mořské hladiny. Odborně se tomu říká slapové jevy. Zatím super. A víš, jak k tomu dochází? No, slapové jevy jsou vlastně deformace povrchu oceánu, a to pod sil, kterými na naší planetu působí především měsíc a slunce. Svojí roli hraje i rotace planety Země. Aha, tak super, ale zpátky k elektrárně. Hnací silou k jejímu provozu je totiž právě příliv a odliv, konkrétně proudění vody během tohoto jevu. A nechceš tu ukázat něčem konkrétním? Ale jistě, pojďme k exponátu. V rychlosti ti teď na obrázku ukážu, jak taková přílivová elektrárna vypadá, abys jsi to uměl lépe představit. Hmm, pojďme na to. Přílivovou elektrárnu si můžeš představit jako přehradu, která se neustále plní a vyprazňuje. Při přílivu začne voda proudit skrze turbínu a zaplňovat prázdnou nádrž na druhé straně hráze. Tím se začíná vyrábět elektrický proud. No a při odlivu je to přesně naopak. Z nádrže otéká voda skrz turbínu zpět do moře a tím opět vyrábí elektrický proud. Takže se využívá přirozeného proudění vody. Přesně tak, jde o obnovitelný čistý zdroj energie. Pojď sem, budeš odliv, tak já půjdu na druhou stranu a budu příliv. Tak, já budu příliv a začínám se zvedat. A turbína se roztáčí a vyrábí elektrickou energii. Teď si na řadě ty. Není jsem já odliv. a turbína už se opět roztáčí, abych robil elektřinu. Vypadá to celkem jednoduše. No, ale jak jsme si říkali už v předchozích dílech, výroba elektrické energie nikdy není jen jednoduchá. Vždy přichází i negativa. A jaká negativa může přinášet přílivová elektrárna? Tím, že přehradíš někdy přirozený průtok, ohrožuješ okolní ekosystémy, které se na příliv a odliv spoléhají. Problém mohou mít i migrující ryby, kterým přehradíš cestu buď do vnitrozemí, nebo zpět do moře. Navíc hrá z takové elektrárny není nic estetického. Ještě mi napadá, můžeš pod vodu umístit vrtuly? Jako jakože větrnou. Jenom by byla pod vodou, aby jsme nemuseli stavit hráze. Takový druh přílivových elektráren také existuje. Vrtula je pak umístěna v proudu přílivu a odlivu a ten ji dostáčí. Není ovšem tak velká jako ta větrná. A může stavět přílivové elektrárny kdekoliv, kde je příliv a odliv. Bohužel ne. Rozdíl hladin musí být alespoň 5 metrů. A to se na všech pobřežích světa neděje. Vzhledem k tomu, že takové elektrárny jsou jen na pár místech světa, nelze přesně určit, jaký je podíl jimi vyrobené elektřiny na celkové spotřebě. Stále jsou však přílivové elektrárny zajímavým zdrojem energie a určitě by byla škoda potenciálu přílivu a odlivu nevyužít. To máš pravdu. Obzvlášť, když známe přesný čas přílivu a odlivu. A ty znáš přesný čas? No jasně, máš internet, ne? Hmm. Tak kupuj letenky a vyrážíme do Francie k přehradě na řece Rons. Bádat, ne se válet.